السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وكيف لا والله يقول في كتابه الكريم الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وكذا فإن الله يقول إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين منو صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 استعين بالله للاجابه على هذه الاسئله شاكرا لله ثم لاخواني الذين يبذلون جهدا وفقهم الله لكل خير. السلام عليكم ورحمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، شيخنا. اتفضل. والله يا شيخنا يعني انت من الناس اللي حببوني في في قراءه القران مؤخرا. الله يبارك فيك. انا كنت بعيد عن الحاجه دي والله نسال الله السواد. الله يثبتنا واياكم يا رب، اتفضل. اسالك يا شيخ بالله عليك ان تدعيني بالهدايه. الله يزيدنا واياك هدى يا رب، ووفقنا واياك لكل خير يا رب. يا رب العالمين. اتفضل. من عزة يا شيخنا يعني انا حاليا في خطوه في الجيش. نعم. وحضرتك عارف يعني ضغط ضغط الاوقات وضغط فهناك اوقات كتير الواحد بيصلي فيها. ها؟ اه. والصلاة اللي بتكون في غير وقتها وأحنا بجمع صلوات مع بعضيها فهل أُقسم في ذلك يعني هل يكون علي إثم؟ لا يعني اجتهد قدر الاستطاعة أن تصلي الصلاة في وقتها وإن غلبت الأمر يا والله بحاول لكن الوضع صعب بل إن يعني أحيانا من الضغط والتعب وكذا فيكون صعب إن أنا يبقى فيه مقاومة غريبة إن أنا أقوم أتوضأ أنا عجزت عن وضوئي الماء موجود اتوضأ، إن عجزت عن الصلاة قائماً صليت قائدا إن عجزت عن الصلاة قاعداً صلي على جنب. طيب هل الاسم يا في أن الصلاة لا في وقتها؟ طبعاً إلا إذا كنت ستجمع للاضطرار بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. السلام عليكم. السلام عليكم, عليكم السلام نعم <تصفيق> خصوص ايه في في في البنك. والله انصحك بالبعد عنها إيه؟ انصحك بالابتعاد عنها حتى لو كان مكتوب في الوثيقه ان هي على انصحك بالبعد عنها تمام السلام عليكم السلام عليكم تفضل ارفع صوتك عندي سؤالين بعدين تفضل السؤال الأول لو نعم أين الأسئلة عبد الرحمن؟ لا مش يا أسئلة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا نصيحة لمن لم يتزوج حتى يستطيع أن يحسن يعني من والله أنصحه بالمبادرة بالزواج امتثالا لأمر الله عفوا امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب. من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. اهه استاذ حبيب شيخ انا ليا احنا أربع أولاد وبنت. طيب وبعد؟ كل واحد عرف ان دي شقته قاعد فيها واتجوز وخلاص وقطعت ارض في البلد ولا بعنا ولا وزعنا امراض ولا اي حاجه يعني بيننا كله بالتراضي هل ده حرام ولا احنا ما قسمناش حاجه يعني؟ انتم كلكم متراضون اه كل واحد عارف اختي سيبنا لها شقه وكل واحد فينا دي شقته وكل كل راضي بطيب نفسه اه هو شقتها زيها زينا خلاص ما يعني فيش مشكله خلاص يعني يعني عدم التوزيع ده مش حرام يعني ها عالم التوزيع مش حرام يعني ما متو... الا اذا كان في سيف حياء يعني في بنت ترفض ان تاخذ ميراثها بسيف الحياء ها؟ اه لأ احنا بصدقنا قلنا انها الش... مثلا اللي كان وقت فيها لو قلنا هنجيب تعادل خلاص خلاص لا اشكال مدام في تراضي السلام عليكم شكرا الله يكرمك الاخ هشام يسري بارك الله فيك ووفقك الله يا هشام السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام رحمه الله تفضل سلام عليك. عليكم عليكم الله الله الله نعم, نعم. لا دون الوسيله الفضيلة. الوسيله منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله يرجوها الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه. <تصفيق> اما الفضيله فمن الفضل الدرجه الرفيعه، فضيله. شو... أه. نعم نعم. سؤال ثاني معلش فقدت مثلا، حديث موش شركه. نعم. فقدت بصرك, بصرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتليته بحبيبته فصبر عودته خيرا منهما الجنة وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بارك الله فيك بارك الله فيك, بارك الله فيك حكم النوم على البطن لا بأس بذلك فالحديث الوارد في ذم النوم على البطن لا يصح ضجعة اهل النار لا يصح هو من طريقي راون يقال له يعيش ابن طافه او ابن طخفه ولا يثبت حديثه يقول لديه امتحان توحيد في كليه اصول الدين هم يسالونك الاختبار الذي يجري في الكليه ليس اختبار على انك مفتي انما يختبرون قوه تركيزك قوه استيعابك للدروس والله اعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. هل توزيع الام تركتها في حياتها يتم كأرس الذكر مثل حظ الأنثيين أم الجميع بالتساوي. الهبات الهبات الخفيفة يسوى فيها بين الذكر والأنثى أما الهبات التي تقوم مقام الميراث فأختار رأي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق بن راهوي أن للذكر فيها مثل حظ الأنثيين مع أن الخلاف قائم وبقوة في ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخوان حبيبي بارك الله في وياك تفضل. لو سمحت يا شيخنا انا قرات في في صلاة بن ماذا قلت؟ بقول لحظك يا شيخ قرات في صلاة بن وأنشلي وانشلني من اوحال التوحيد فماذا قلت هذا القول يا شيخنا الحبيب لا لا هذا كلام في الظاهر بغض النظر عن كلام كفر كلام يعني إذا كان كلام الفقرة دي بذاتها كفر والعياذ بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت عايز اسأل الشيخ سؤالين بس لو سمحت. تفضل. آه السؤال الأول آه ما حكم آه لو كان أحد يعني يعمل في آه ااا جهة معينة مثلا زي مجلس الدولة مثلا هو موظف ومثلا المستشار اللي ودي منه مثلا هو بيبقى أعلى منه بيطلبه مثلا أن هو يودي له ملفات لمنزله ومثلا بيعطيه عليه أجر أجر العمل مثلا كيعطيه مثلا مال أو يعطيه طعام هدية أو يجيب كل مرة يروح يعني يوصله حاجات هل ده حلال يعني قاعد سؤالك؟ نعم؟ قاعد سؤالك؟ هو يعمل موظف عادي موظف عادي في مجلس الدولة. أيوه و ولكن المستشار اللي هو ده اعلى منه بيطلبه مثلا في مكان اخر ثاني يودي له عمل في مكان اخر ثاني في منزله فبيديه أجر على ايه على الحاجات دي مثلا يديله مثلا طعام او فلوس مثلا على على التوصيله ديت في كل ما يروح له فيها، هل الفلوس اللي هي الفائض عن فلوس العمل الاصليه دي يعني حرام ولا حلال؟ هو بيديله من من نفس ميزانيه العمل او من من من جيبه الشخصي؟ لا من جيبه الشخصيه. طيب أنا يعني مديري كلفني بعمل لست بملزم به فوق ولا يضر بالعمل الأصلي ولا يضر بالعمل الأصلي هذا قيد وأعطاني مقابل ذلك شيئا من المال ما فيها مشكلة أيًا كان يعني الآن أنا أشتغل في مكان وأؤدي عمل على وجه الأكمل جاء مديري كلفني بعمل يخص بيته بعيدا عن شغلي. واعطاني مبلغا من المال من ماله الخاص. لانجاز عملي، لانجاز عمله. ما في عندي مشكله ما لم يؤثر على الامل الاصلي. طيب والسؤال الثاني يا شيخ معلش، المسلسل في مسلسلات اللي هي مثلا بتكون قايمه على المسلسلات الدينيه زي مثلا مسلسل سيدنا عمر بيكون مجلس الصحابه كلهم عادة النبي صلى على عليه وسلم، هل ده طبعا حرام. طيب شكرا يا الله يسلمك. يجسدون ابا بكر وعمر يعني في فريق من المذاهب ياخذون باقوال ابي بكر وعمر كحجج وسمت ابي بكر وعمر يضيعوه بين بعض بين الفساق وبعضهم البعض. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. وفيك يا رب. شيخنا لو سمحت عندي استفسار من حضرتك كده. اتفضل. لو سمحت يا شيخ انا دلوقتي حاليا اجلس في شقه الايجار. 8500 جنيه في الشهر. ايوه. فحاليا في شقق تبع التمويل العقاري البنك بيشتري لك الوحده بفايده المهم انا عارف انت التز... باني لا املك اي شقه عفوا اللي الا الشقه الايجار اللي انا فيها وبدفع فيها 1500 ونص تجاري والكلام ده يعني ممكن 2000 جنيه. وهو هو هو المبلغ اللي انا هدفعه للبنك في حاله ان هو جاب لي الشقه. يعني بدل ما تفعهم في الايجار هدفعهم في التمليك بعد 15 سنه تبقى الوحده بتاعتي فهل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ والله اذا في ربا لا يجوز. هو في فايده 3% اذا في ربا لا يجوز الربا. بس انا يعني ما عنديش شقه ملك يعني اه في لاز... يعني هل نصدر فتوى لكل من ليست عنده شقه ملك يعني ان يعني يدخل في الربا؟ ما نتحملها امام الله. يعني ما يعني لا يجوز مثلا انا بدل ما افهم في الدور افهم في التمليك والله انا يعني اللي انت قلته لك السلام عليكم يا متزوجه تحدثت مع رجل عبر الانترنت واخبرته انه مطلق وارسلت له صورها هل للزوج ان يطلقها صار أريان صار له أن يطلقها إذا استثبت بس, بس من الكلام له. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى العدوي؟ أيوة نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال يا مولانا بعد إذنك. اتفضل. و غباله ااا لو رحت بيت ابوك غبالك ما تخش البيت تاني جوانه حاجه غضب وغضب مفاجئ يعني كفر كفرت يمين وارجع عن كلامك كفر كفرت يمين وارجع عن كلامك تمام يا مولانا يعني كده كفرت يمين ايوه إذا كان الأب يسرق <تصفيق> الكهرباء بقلب <تصفيق> العداد هل يجوز له البيت تستعمل هذه الكهرباء أم لا؟ قدموا له يصلحوا العداد طبعاً حرام يعني يعني يسرق الكهرباء كهرباء الدولة لا يجوز له ذلك السلام عليكم هم ماذا يصنعون؟ تفضل تفضل شيخنا نعم لو سمحت عندي استفسار تفضل بارك الله <تفضل> حضرتك انا مسافر في السعوديه مغترب يعني مروى منتظره مولود ذكر عبد الله عبد الرحمن محمد ابراهيم انسى مريم، فاطمة، عائشة، خديجة، سهرة، هدى، نحو ذلك. السلام عليكم. نعم. أيوة السلام عليكم السلام ونكون سعداء للشيخ. ممكن. نعم. ألو. أيوا ما السؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك الشيخ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضّل يا أختي. لا بأس فيكم الله يعافيك. الله يبارك فيك. في رجل عنده 80 عام دلوقتي لم يفهم رمضان قد منذ ان بلغ وعندما سئل لماذا لم تصوم يعني قال انا اجد مشقة في الصيام ولم عو... يعني احد يعوضه منذ الصغر على صيام رمضان وكده فلما بلغ فوجد مشقة في الصيام فهو يعني فتى متعمد و... لوقتي سؤال بعد إذن حضرتك هو رمضانات الفاتي دي كلها يعني يكفر أم يطعم أم ما حكم في ذلك يعني لماذا ترك الصيام مرة ثانية قال لم أحد يعوده منذ الصغر على الصيام فوكد مشقة وكان يعمل في الفلاحة في الأرض يعني وكده وكان لما يبقى يصوم رمضان كان بيجد مشقة في الصيام والمهم الآن كم سنة عمره هو عمره الان 80 عام ومنذ ان بلغ لم يص لم رمضان قط. يا الله ما صامش رمضان ولا فلس يا الله. والان بلغ من العمر 80 عام وكان يعمل في الارض في الفلاحه فكان حينما يجد ااا يصوم يعني كده فكان بيبقى ايه بتبقى لهم شقه يعني كده فدلوقتي الحكم بس معلش بدي ما هو ترك فريضة من فرائض الله لكن الباب التوبة مفتوح من تاب تاب الله عليه. طيب يطعم يطعم مكان كل يوم مسكين والامر لله. ها؟ يطعم مكان كل يوم مسكينا ولله الامر مقبله من قبل ومن بعد. وما فيش كفارة؟ اه اي كفارة ايه؟ هو لا يستطيع ان يعيد. اه. يعني يطعم فقط عن يجمع رمضانات الفاتت دي كلها ويطعم. لعل الله يتقبل. سميع السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله نعم. وحضرتك الشيخ يا ايه؟ الحمد لله. ربنا يحفظك يا مولانا. يا رب. عليكم السؤال الأول عندي سؤالين كده. تفضل. السؤال الأول هناك من يدعي أن السلفية <تصفيق> يقولون <تصفيق> بأن من يصلي في مسجد ذي فهو كافر. ما السؤال يعني اسألني من اسالني إيه ما السؤال الذي يعنيني يعني. أنا؟ هو هو ذكر كلمه مطلقه كوفن أنو... ان السلفية يقولون اوضح في النقطه لا لا نقول بهذا نعم لا نقول بهذا من يقول انا لا اقول بهذا الكلام هو, هو ذكر يعني السلفية عموما يا اخي انا قلت لك انا لا اقول بهذا وما علمت احد يقول بهذا ان من صلى آه. في مسجد في فيه فيه عشان قبل كذا نعم آه، ذكر نفس الشيخ برضه ان المذهب ابن تيميه آه، ذكر ان كان يذكر اسم الله حي قيوم 40 مره فهنا في عدد فهل ده سحر القول عن الامام نعم. لا ادري لا اعلم له سندا لم اقراه في كتاب موثوق له في <تصفيق> كتاب <تصفيق> مدار الساكنين بتاع ابن القيم لا أدري والله ما رجعت الوزياد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله أكرمك الله يا شيخ الآن اللي تقول وهو في وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله معبود يعبده أولو السماء ويعبده أولو الأرض نعم اللي جاء الصحيحة للطفل الذي يسأل أين الله في السماء في السماء جزاك الله السلام عليكم وعليكم السلام نعم. ااا مشاركين الاستاذ الدكتور. اليكم في حمله من البنك المركزي لدعم الشركات. تمويل الشركات انا اقول لك إجمال القول ان كانت فيه اي فائده ربويه قلت او كسرت ابتعد عنها. اختصارا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله نعم. عايزه اعرف الطريقه الافضل لعقاب المراقين او الشباب وخصوصا لما يمولوا في الامور الشرعيه زي الصاله او او الردود الواسعه يعني. ايه الطريقه الافضل لعقاب عشان انا بقول لك حاجه اسمها <عقول> في الشرع ساعتها محمد كان كانش بيعاقب حد. ازاي كده ما كانش بيعاقب اه وبالله عليك ربنا يسعدك دنيا واخره ادعيته لاولادي ربنا يسعدك. الله يصلحنا وياك يا شكرا الله يكرمك. علموا اولادكم الصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر بارك الله فيكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم <تصفيق> السلام ورحمه الله تفضل باذن الله هسالك سؤالين بس من نناقش اتفضل السؤال الأول حكاية اللي هو الخطأ السهو في الصلاة وأنا أمام مثلا أيوه إمتى يعني إمتى أفضل السجدتين السهو؟ إمتى أصلي بعد التسليم وإمتى أصلي بعد التسليم؟ الأمر في ذلك واسع. نعم من العلماء من يقول أنك إذا شككت بالنقص سجدت للسهو قبل التسليم وإذا شككت أنك زدت تسجد للسهو بعد التسليم حتى لا تكن لك زياده الى زياده لكن بعد جمع الادله في هذا الباب وجدت ان الامر فيه سعه يجوز لك ان تسجد للساوئ قبل التسليم او بعدها زدت او نقصت والله اعلم. دون أخذ الارز بالزاد او الله يسلمك. الامر الثاني بعد إذنك. نعم. الامر الثاني بعض المشايخ سمعت منهم في في التشهد اللي هو في قول التحيات يعني في أقص الشهد الصلاه ينفع اقلص عند اشهد ان لا اله الا الله وان محمدًا عبد الله ورسوله ايوه يعني ده لغايه كده واجب وبعد ذلك سنه اي نعم ده اللي اختاره من قال العلماء شكرا يسلمك يا استاذ السلام عليكم. عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ ربنا بارك فيك الحمد لله اتفضل معلش انا كنت عايز امني سؤال بس كده بس ارجو حضرتك يعني تسيب لي من الوقت شويه يعني وانا كنت ماشي ماشي بالعربيه بتاعتي في الطريق فكان في اعلان كده فجيت نفسي ان انا لو بصيت على الاعلان ده او يعني حاجه خاطري كده او نفسي ان انا لو بصيت على الاعلان ده هذا كذا يعني الله يعني يعني ايه كفرت. ايوه. ااا ودلوقتي بيتكرر الموضوع ده معايا في كل كل حاجه. لو عملت كذا ابقى كذا، لو عملت كذا لا انت دخلت كذا. في مرحله الوساوس ويحتاج ان تعرض نفسك بصوره عاجله على طبيب مسلم ثقة مع رقيك لنفسك ترقي نفسك بالمعوزتين ما, ما علي ممكن. علي. أه لا لا ما عليكش ذنب انت في انت مريض. ولا علي ننطق الشهاده تاني او لا, لا لا لا انت مريض الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه نعم. ازيك ازيك يا شيخنا الحمد لله اتفضل. سؤالي يا شيخنا وجعباش من حضرتك انا شغال في شركه شركه مجموعه أنا, أيوة. أنا شغلي في, في البيع وبعيد عن التأخير والكلام ده يعني وبعيد عن يعني البيع بس. فكده في شبه في شغال الراتب يعني اللي بيحصل قاعد السؤال قاعد السؤال شغال فيه. شغال في البيع قسم البيع المبيعات قاعد السؤال من أصله نعم قاعد السؤال من أوله مع العملاء وكده. يعني كده آه فهل يعني الشركه كده بتاخد اموال ربويه وكده يعني فهل فمرتب الحاجه اقل يعني مرتب الشركه اللي بتستعين بالتعامل ده يعني. يعني. المرتب فيه شبهه طبعا. هذا العمل لا يجوز، عمله عمل الشركة لا يجوز، وأنت ليس عليك اسم. يعني المركب مفيش حاجة يعني هل أنت تساعد الشركة على تحصيل العائدة الربوية ولا لا؟ لا لا لا مانيش في التحصيل خالص خالص، بيع بس مندوب بي بس تحصيل وشيكات وكده ماليش علاقة بيه، بدفعها يعني. لا ليس عليك اسم. لو <تصفيق> يعني حد في يعني يعني فيه موجود يعني تحس في تخلف شويه يعني بس يعني الاشياء و... و... وشعر يعني وكده يعني الادراك عنده يا ف... يعني يعني عقليته عقليته ضعيفة ضعيفة شوية اه والله الذي سيحاسبه هو الله لكن ما فيش كفارة كده هو ممكن يعني هو لا لا يعرف الكفارة أصلا لا يعرف الكفارة أصلا لا فيش كفارة عدوان تقول عقليته ضعيفة لا يعرف الصيام من ثم لن يعرف الكفارة اه أنا الولي بتاعه ولا الولي في حقه الوجهان يجوز له أن يكفر عنه أه يخرج كفار عنه ويجوز أن يترك أن, أن, أن يترك أن يترك أن يترك ما شبهة النقيقي عافيكم أخوات تريد شراء دار تحفظ كلانه هل ما الذي يشترون بِهِ صَدَقِ القرية إذا اشتريناه ووقفناه <تصفيق> السلام عليكم فعلا. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ الحمد لله. أولا يا شيخنا كنا يعني عايزين توضيح من حضرتك يعني بالنسبة لأمر يعني المرور الذي تكلمت أنت فيه يعني في أمر الذي يؤتمن على الأرض ويتمنى لا يؤتمن على المال وهذا يعني الأشياء خماسية الأشياء. وللتوضيح يعني أيضا يعني إن إن المهر يجوز أيضا مثلا يكون مؤخرا إن تأثير على الشباب في الزواج وهذا ليس مطلب وكده يعني توضيح من حضرتك يعني. أما جواز المهر المؤخر فجائز جائز أن يؤخر الشخص شيئا من الصداق قال العبد الصالح لموسى عليه السلام إني أريد أن انكحك أحد ابنتي هاتين على أن تجرني ثمانية حجج وهذا المستقبلية وقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن في رباة على أن تعلمها ما معك من القرآن وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وإن طلقتم من قبل أن تمسونا قد فرضتم لهن فريضة فنص ما فردتم أي فادفعوا لهن نص ما فردتم هذا دل أنهم كانوا يسموا الصداق قبل الزواج وتركوه مؤخرا عشان المكان كله فتن اعمل ليه عشان احافظ هذا وده ديم من الفتن يعني ابتعد عن هذا المكان ابتعد من افضل من افضل المخارج من الفتن بعد عن ماطنه حكم مخرج الميت عنها زوجوها خمسة وستين اللي جرت بنتها اختار رأي القائلة بالجواز أنا أنا ظل إذا قلت لامرأة إن يجد أن تصبغ بشعرها بالأسود هل الذي يصبغ الأسود يرتكب كبيرة؟ لا ليس كبيرة ولا شيء أقدم الكلام بأن هذا ليس من الكبائر السلام عليكم حديث لعن الله السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب تفضل الله يفع قدرة في الدنيا والآخرة ويبارك لنا في عمرك وياكم المسلمين تفضل سيد من حبيث أخ قال الله يجزيك خير هو أخ وكله عن الرمي في الجمرات عنه ولم يرمي عنه وكان متذكرا ولكن الزحام الشديد فرمى مرة واحدة يعني كلهم مرة واحدة هل علي شيء؟ كل مرة واحدة فهمني يعني يعني رمى دماراته هو عن نفسه الأول أما من وكله فرمى عنه رمية واحدة بالسبع جمرات مرة واحدة. يعني بقيت جمرتان لم ترميها. ان ان استطاع ان يذبح ذبيحة فعل والا فيستغفر الله ويعمل اي عمل صالح. الله يبارك في عمرك ويرفع قدرك ويجزاك خير العلم يتقن الله حياكم حياكم الله يبارك فيك. <تصفيق> السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله تفضل يا أستاذ. حضرتك لو يعني حد نقل بيت كتير أو إنسان ما نقل وهو تعبان وفي مشاكل وكده. شغل القرآن كريم في البيت. يعني ما يغيروش لازم غيره أكتر. لا, س... لا شغل القرآن كريم في البيت. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. <تصفيق> حكم الاكل السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة نعم تفضل كنت أريد أن أستفسر عن هل الإمام البخاري كان يخرج القيمة أو عاش هذا القيمة؟ ده في زكاة الفطر؟ نعم. كأنه يميل إلى هذا الرأي. وكان الإمام سفيان الثوري والحسن البصري أيضاً؟ لا لا أعلم عنهما شيء في ذلك. الإمام البخاري يرسل أنه أورد أثراً معا طاووس أصلاً من طريق طاووس عن معاذ. اه نعم. قال لي اتوني اتوني. آه نتخذ آه شخص هنا في البلده اماما ويقول لنا عند صلاه الفجر لا تجوز لنا. اخروها ربع ساعه. هو لي كذا قال لي انت لا لا تجوز لك صلاه الفجر ويجب ان تعيدها. انا ما بشر أسيب الجماعه بتاع المسجد. صلي معه وبعد ذلك. بعدين نصلي الصلاه في وقتها. بارك الله فيك يا شيخ. فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. شيخنا الغالي. تفضل. بارك الله في حضرتك يا شيخ. أنا كنت شغال أنا أصلا خريج آداب لغة عربية. ها. كنت شغال في دروس بقى بالعربي في في كده ده بجرعات مهار الاولاد الابتدائي وبعد كده بدات يعني الاقي ان فيه نسيت وفي حاجات معانا هتضطرني ان انا مثلا ايه يعني شباب سائلين وانا بس فيها بشرح طيب انت ممكن تعالج الامر اثناء الشرح لا انا دلوقتي عملت خلاص يعني بتتابع كده في موضوع مجال الدراسات وكده في حاجات معينه يعني لو حبيبك بس هتعرف يعني في حاجات بتدعي في يعني وكده. وبتدعي في عقل ومش فاهم انا مش قادر افتح فانا اتجهت الحمد لله حفظت القران الكريم واتجهت التحديث وشفت الموضوع السيء ده عشان تفضل انا مش عارف مش عارف يعني مش محترم نفسي انا في المجال خلاص ما فيش مشكله يا انت الامر سهل في كل هذا سهل. المهم احرص على ما ينفعك في دينك. التكار. احرص على ما ينفعك في دينك. السلام عليكم. لم يثبت في اصحاب الكهف في اي حديث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه نعم. الشيخ مصطفى نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سامحني حد من رسول الله السلام الحمد لله لم ألد كبيرة في السن يعني صغار سنة فأنا عايز أعرف حضرتك يعني هي لم تلد خير خير النساء التي لم تلد؟ هي التي تلد خير النساء في السن التي تلد ما أعرفش ما أعرفش حد يعني لا أعرف حديثا بهذا الصدد بعد أن الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا الحمد لله ويجعل من يشاء قيمة ماشي اكيد شو السلام عليكم السلام عليكم تزوج الودود الولود مش الودود السلام عليكم اتفضل بالله بس بعض المشايخ قال ان هو يعرف واحد صديقه صديقه بقى قرا في ليله واحده من من كده لحد لحد اذان قرا القران مرتين جاي 16 جزء يعني هو قرا سدين جزء في ليله واحده ايه رايك فانا مش مصدق يعني انا مش مصدق مثله يعني واحد يقرا واحده ما هو ممكن بقى <تصفيق> يقرا القراءة بلا تدبر ولا تاني كما جاء رجل لابن مسعود وقال يا ابن مسعود اني قرات المفصل البارحه المفصل فقط يعني قال هزا كهز الشعر يعني بتقرأ قراءه زي قراءه الشعراء لا يجوز او لا يتصور مثل هذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا الحمد لله. حضرتك حضرتك كنت عايز أعرف منك حكم إدمان العادة السرية. قال الله تعالى الذين هم في، قد أفلح المؤمنون الذين هم لفروجهم، الذين هم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الآيات وفيها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم أنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل بال الإمام الشافعي على تأثيم من يفعل ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. سأل. لا تكرمت. انا سبت شغلي من فترة لأنه كان في نوع من أنواع الشبهات يعني. فأنا ربنا سبحانه وتعالى بينل عليا برزق وكارمني يعني. ومن يوم ما سبت شغلي بقالي سنة ونص الحمد لله يعني مستورة والدنيا زي الفل وماشية الحمد لله. وأشعر بفضل ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى علي. فهل إلحاحي في الدعاء اللي طلب إن أنا أحصل على ده يتناسب مع شكر النعمه اللي ربنا سبحانه وتعالى بوجهه. لا لا لا ما فيش اي شيء، ادعو الله بكل ما تريد. حتى لو حتى لو في ساعة الامر وفي ساعة في ادعو الله بكل ما تريد. ايوب عليه السلام لما خر عليه الجراد من ذهب وملا ينظرين كان معه، فطفق يجمع في ثوبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فناداه ربه. قال يا أيوب أن لم أكن أغنيتك قال بلى ولكن وعزتك غنى بي عن بركتك لغنى لغنى بي عن بركتك فالعلماء يقولون يجوز الاستكثار من المال الصالح بطريقة طيبة ليست ليس فيها حرام سلام علي جائز جائز عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايزاه تكلمي نشوف مستكوا؟ معك يا اختي. معك. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو كنتك عندك 3L انا بقطع يعني اول حاجه انا ده جت الفكر حبيت عليه. نسيت انتي كنتوا عامل ايه؟ اخدها الان واستغفر الله. دي أول حاجة، ثاني حاجة أنا زوجتي بتصلي في البيت يعني والأولاد قاعدين جنبها، فهي عايزة تقرأ في القراءات كهربا في الأربع ركعات، عايزة يتعلموا وتعودهم على كده، تمام؟ تعودهم على السنة من أول الأمر. يعني لو أنتوا السنة في الفرض لا ما ما قلت السنة سنه الركعتان العليان من المغرب والعشاء وكذا ركعتا الفجر الفريضه كل ذلك هو الذي تشهر فيه الاصوات. تمام انا شغال في مجال ابويه. ايوه. في التجاره يعني. نعم. ممكن يجيبوا مثلا دكتور او حد شغال في الجامعه مثلا. ايوه. مثلا 900000 جنيه. ها؟ ايه ايه ف... ايه مثلًا ايه ايه أو هو مثلًا ايه ايه ايه مش عارف ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه هو ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه هو ايه وبعد. عشان خاطر البيحه كلها مثلا مشاكل فلوس ثانيه تخسر فيها دور في ايوه لا انا عليه وزن لا ليس عليك وزن طب دي حاجه ثاني حاجه دلوقتي انا عندي في الشركه لو مثلا في في المخزن حاجات بتنقص ايوه شايفك في ناس معينين بس ما عنديش عليهم اعمل ديه. والله يعني هتستحلفهم بعد صلاه العصر وانت في المشكله أتحق. احلف هم يحلفوا بريء أنا اتهمته وقلت يا جماعة معلش أنا شاكك في نقصان هنا أطلب منكم جميعاً بعد صلاة العصر أن تحلفوا يمين الله أنكم ما تسترقون إني يعني. فهذا كنت معلش المعرج فضل عندي المعرجي في النهوة برضي بيحب الشابة معي يصلي بالكامل طيب فده ضيع وقت طويل جداً ها؟ ضيع وقت طويل ايه فانا بقول لهم جوز يصلي في الجامع وجوز يصلي في المسجد بس جماعه برضه. والسنه اللي بعدها يبدلوا، حرام عليا؟ وايه وايه تاني؟ الاخيره؟ يعني مثلا هم عصر في المغرب اقول لهم صلوا في صلوا. في يعني خمسه يصلوا يعني يعني المسجد ويرجعوا ده؟ لا ايوه يبقى لهم خمسه يصلوا في المسجد وخمسه يصلي في المغرب كجماعه يعني بعدها مثلا في العصر يبدلوا لا نعم في مشكله ان شاء الله الله اكبر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تحضرك يا شيخ الحمد لله فص التوصيه يا شيخ لو انا دلوقتي حمايه بيشتغل في عنده مكان في مكان ما يعني هو يبتدي يجيب لحد حد على التليفون حد عايز ثلاجه حد عايز هذه حيله من حيل الربا يعني ربا ايوه لماذا الحلف بعد العصر؟ لأنه جاء التغليظ تغليظ العقوبة لمن حلف كذباً بعد العصر. وقد قال الله تعالى تحبسونهم من بعد الصلاة وصلاة العصر. قال النبي صلى الله من حلف يميناً بعد صلاة العصر ليقتطع بها مال أمر حرم الله عليه الجن أو عفواً نعم. حرم الله عليه الجنة لقى لقي الله عليه غضبان لقي الله عليه غضبان. السلام عليكم. السلام عليكم. الرسول ما مص لسان الحسن بن علي الذي اقوله أن م. الذي علمه من الحسن بن علي ما حرجت المسألة من النبي عليه الصلاة والسلام رأى أسامة بن زيد تعثر في عتبة الباب فسقط فسالة دمه من فمه في أسامة بن زيد فطفق النبي يجمع الدم من فمه ويمجه بعيدا عنه لكن حيث أيضا مختلف في ثبوته من من عدم الثبوت والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لا لا لا لا صح لا برغوث ولا ولا برهوث لا صح طيب سيدنا معلش تصور عليا عشان انا في مكان مش حاطه بس بتصب حجر ثاني هل لبس الحذاء عند الخشبة اللي على باب المسجد بس من داخل المسجد لا يجوز؟ لبس الحذاء ايه؟ من داخل المسجد عند العتبة اللي باب المسجد؟ ما خشبة بيحطوها على باب المسجد زي عتبة كده ايوه العتبة الصغيرة ايه المشكلة؟ الأمر واسع، مي. الأمر واسع، الأمر واسع. يعني ما فيهاش حرمانيه يعني. إن شاء الله. ماشي، جزاك الله خير. الله يعافيك. الحذاء النعل يا أختي. السلام عليكم. أه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. استسمحك يا شخص عايز يبيع العطور ومكياجات الحريم. هل شيخ لو غلب عليه الظن لو دخل عليه يعني اخت متبرجه وغلب عليه الظن ان هي يعني ستتعطر في الكحول؟ لا يلزمك ان تسال لان الكحل كان عفوا العطور كانت تباع لعهد الرسول وكذلك م. كان بعد عهد الرسول الذهب ولم يقف تاجر الذهب يقول للمراه استعملي تتبرجي بها ولا تتبرجي ما هذا باب ليس لي فيه يعني شفنا لسه يعني اننا بعونا على الاسم لا لا تعونا على الاسم لان هذه السلعه يحتاج اليها المسلمون والمسلمات بزم واللي... بزم الاسم لما استعملها خاطئا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم عندي سؤال سالي مالك الشديدة عدي سؤال ثاني أول أمس استصالت فيك على حكم التلسيق الأباكر الحلال أم حرام تلسيق الأظافر إذا كانت تنزع ساعة الوضوء لا بأس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا يا شيخنا بالنسبة لشخص حكمه أنت اتكلمت فيه قبل كده ما استمناء شخص وظامن أن الفجر لم يأذن وقد أذن الفاجر فأنت قلت يعني يعني الصيام لا يصح لأنه جاهل. النظام إيه؟ الصيام لا يصح لأنه جاهل؟ يجلب بالوقت يعني يظن ان الفجر اكل او شرب او عاشر ويظن ان الفجر لم يطلع فقد طلع الفجر آه. صيام صحيح صيام صحيح نعم توجيهات حديث دعاء مستجاب بعد صلاه الظهر يوم الاربعاء لا يصح السلام عليكم وعليكم السلام عليكم, عليكم. الله يسعدك فهل ان انا يعني قبلت بان انا قبلت أن المال يعني هل في هذا في هذا الامر شيء؟ والله لا تقبلهم انصحك لا تقبلهم ما هو هو راجل بس انا قصدي على على الوقت اللي كده يعني هو مات خلاص انت يعني بتسال على الاثر الرجعي اكثر من الصدق وخلاص انتهينا ما ليش فده ان يعني هو يعني احنا عبد المال فهل مثلا لو احنا عرفنا ان هو مثلا كسب 1000 جنيه من 20 سنه هل نطلع, نطلع بقى بقى قدر قدر, قدر تصدقوا قدر الاستطاعه تصدقوا قدر الاستطاعه أريد العمل في مجلة التسويق العقاري كمسبوق كمسوق يعني سمسار عقاري وعلمت أن هناك وديعة صيام يفرضها المالك على المشتري. هذا ما عمت به البلوى. الكومباوندات الأماكن التجمع التي تجمع عدة فيلا أو عدة بيوت يفرضون إذا كان المنزل بمليون يفرضون عليه 50000 زيادة يقولون هذه الزيادة توضع في البنك ويؤخذ العائد منها لتنظيف الكومباوند كله. الاسم على مدير هذا العمل الذي سنى هذه السنة لكن أنت يا مشتري ما عليك اسم بارك الله فيك السلام عليكم بارك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والشيح. نعم الله عم عليك. عليك أحبك بالله أحبك الله الذي أحببتنا له الله وبركاته والله سيدنا أنا كنت أخطأت خطأ وأخذت قرض وأخذ حضرة من بانك لمده يعني لمده 12 سنه كان 130000 جنيه بعد سنه رحت اسدده لقيته بعد سددت سنه كامله ولقيته 140000 جنيه يعني زياده عن, فهل أنا عن اللي يعني أسدد. انا فهل لو يعني انا استمريت ده عليا ولا المفروض ان انا يعني اقلع عنه واسدد يعني عفوا حضرتك في فيه وما ان كان بامكانك ان تسدد القرض بدون ان تظلم احدا سدد القرض على وجه السرعه واخلص من هذه البنوك طيب اسدد دي ولا الله يعني القارد زنبك اللي اخترت ان قارد او قارد ايوه او المقترب زنبك مش زنب المقترب قارد يعني اللي ياخذ من البيت مش زي يعني انا اخذت قرض من شخص انا فهمت الكلام فهمت الكلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وكاتبه موكله وشهديه اللهم الدرجات تختلف لكن لا تياس من رحمه الله باب التوبه مفتوح السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله نعم فضيلة الشيخ الله يبارك فيك وفيك ومع أعمام أعمامه على أبو طالب وأبو عليهم لا الذي أعلمه أنه نادى على الصفا يا صفية بنت عبد المطلب يا عمة رسول الله يا بني فلان يا بني فلان عم وخص وقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم كنتم مصدقين قالوا ما جربنا عليك كذبا قط قال في إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. جزاك الله خير شيخنا. اما الجانب هل ثبت ان ان المسور بن مخرنه سال ابي جهل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل تتهمون محمدا بالكذب قبل ان يعني قبل ان يقول ما قال؟ فقال كان محمد فينا وهو شاب يدعى الامين وقال انه صادق وليس بكاذب ما جربنا عليه كذبا. هل هذه القصه تصح؟ مع المسور بن مخرنه ما حققت ما وجدت لها سندا والله ان محمدا او لا اعلم لها سندا ثابتا الله يسلمك جزاك الله خير موظفان يقوم بالعمل المطلوب كاملا على مدار الشهر والاخر مختلف ويعمل لمده اسبوعين فقط والاثنان مرتضيا عن ذلك وبعلم المدير فما حكم الراتب؟ اسمك خلاص السلام عليكم تفضل يعني أه. حد هل أه. اخته وبعد كده أه. اشهر يعني الافضل إيه. إيه. إيه. يكتب عليها, عليها روضة لي يعني أيوه؟ واحد عليه الروضه لجلس سالم شيخ يعني يقول لك العبدانيه قاعد بقول لك يعني واحد صديقي ايوه جلس سالم شيخ ان واحد تقدم يعني لاخته واحد تقدم لاخته وبعدين وجود خطباء ايه وجود الخطبه منها يعني شخص تقدم <تصفيق> لفتاه يريد خطبتها وبعد والله الأفضل آه. يعني عقد لمدة سنة، أليس أليس آه. أقول لك شيء بس فضل. من ناحية الجو جائز من ناحية, آه. الجو... من ناحية ما. الجائز اصبر علي من ناحيه الخطوبه واستمرار 10 اشهر جائز، لكن لا نحبذ ذلك لكثره نعم. الخلافات والمشاكل في هذه الاونه في هذا الباب. نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم اتفضل. انا كلمت حضرتك من شويه عن التقسيم بس الحد انا اجبتك ابتعد عن هذا الموضوع لوجه الله. مش انا ايا كان بلغ السائل بتاع عن هذا الموضوع. انا اشتريت يا شيخنا عايز بدفع في الحكم انا عايز بدفع في الوسط دفعت 11 شهر ونص شهر. فايه الحل؟ ايه؟ انا دفعت 11 شهر ونص شهر اشتريت الفيلم بنفس الطريقه. لا خلاص كمل لا كمل ما فيش مشكله. ظلمتك في الابتداء. يعني كمل وهو ربا عادي؟ كمل اه ان شاء الله. مش ما هو حل. لا لا ما تقولش هو انت الان اشتريت ذلك جاهلا، اشتريت هاتف وانت تريد هاتف واحد جاء دخل بامواله اشترى لك الهاتف وقسطه عليك قسطه عليك مع الزياده فانت تست... يعني في النهايه تريد ان تخلص ما انت مستطيع خلاص سجل يعني تمم سداد ما عليك وليس عليك اسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. طبعاً في حضرتك كشفنا سؤال عن زكاة الغنم اللي هي اللي بتتعلف اللي بيشتريها يعني مش متسرعة في في الأرض وكده، لا ده علف يعني بنشتري علف, علف, علف على حسابنا. الزكاة، الزكاة على الأغنام السائمة. التي ت... الزكاة على السائمة من الغنم، يعني التي ترعى بلا ت... بلا شراء، ترعى في الجبال. أو في الوديان بدون بدون دفع فلوس. أما ال غير السائمة التي تعلف وتطعم ليس عليها زكاة. مش طيب أي عدد زكاة خالص يا شيخ؟ نعم؟ أي عدد ما فيش زكاة خالص على اللي ما هي زكاة معلوفة لا زكاة فيها هذا علمي. هذا رأي الجمهور السامعين كانت ترسل لأمام مبلغ من المال كل شهر وكانت الولدة تدخل هذا المال للبنت وودعت أن دعت الأقارب مبلغ من المال للبنت المذكورة ثم ماتت الأم هل حق البنت هذا المال الأم كانت تداخل لها هذا المال، لا هذا المال إذا كانت البنت أرسلته هبة لأمها فأصبح ملكا للأم ويقسم قسمة ميراث، سيراجع عطية بن قيس هل عدسه العين الصناعيه من تغيير خلق الله؟ لا, لا، لا تدخل في هذا الباب. السلام عليكم. السلام نعم. بركة. الحمد لله، تفضل. ماذا تشهد ان احد سور القران الى الله تعالى سوره الفلق؟ لا يصح. لا يصح. ساعه أذكار الصباح والمساء. صحيح الصباح والمساء. عبد الرحمن هل نحن نزلناها عبد الرحمن ولا؟ أكيد. ساعه الأذكار. لا هذا المواقع. خلاص إن شاء الله ننزلها بإذن الله يا الكريم. سامعين. خلاص عبد الرحمن. بهذا القدر اجتزي حمدا لله مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض من الأماشية من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت عالم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم ولك منا ولك تؤلنا ولك ابن وبك خاصنا ولك حكمنا فخل لنا ما قدمنا وما اخذنا يا رب امس لنا ما علنا وما صرفنا وما وما انت تعلم به منا انت المقدم وانت الماخر لا اله الا انت لا اله غيرك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقومة ربنا أهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أجعلنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إن تبن إليك وإن من المسلمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين. واحفظنا وارحمنا فانت خير حافظا وانت ارحم الراحمين وانصرنا يا خير الناصرين. أرزقنا يا خير الرازقين وافتح علينا من كل ابواب الخير يا خير الفاتحين. اللهم اجعل في قلوبنا نوراً وفي ألسنتنا نوراً وفي أسمعنا نوراً وفي أبصارنا نوراً من أمامنا نوراً من خلفنا نوراً من فوقنا نوراً من تحتنا نوراً اللهم أعظم لنا نوراً يا نور السماوات والأرض من فيهن اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك يا ربنا يا كريم يا واسع يا علي يا ذا الجلال والإكرام اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمة الايمان والهدى وانت راض عنا. اللهم حسن اخلاقنا وطيب اقوالنا واخلص نوايانا واصلح اعمالنا يا رب العالمين. اللهم. <تصفيق> اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الاعداء. اللهم انا نعوذ بك ان نزلنا ونزلنا ونظلنا ونظلنا ونظلمنا ونظلم ونجهل ونجل علينا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته